Правда твоя правдовічна слово твоєї істини, бо ти воскресіння життєю упокоєні душі спочило раба твого воїна Андрія Христе Боже. У Хмельницькому будинку травмних подій попрощалась із загиблий на Донеччині Андрієм Радько. Останній путь провести бійця прийшли рідні та близькі. Трагедія сталася 15 листопада, каже його брат – військовослужбовець і позивний волонтер. Чоловік розповідає, родом вони з Донецької області Лиманського району селища Ярова. Освободив село, в якому ми жили. Мы, мы с ними освобождали село, потом наш район полностью освободили. А потом его на Белогоровку, их послали. И там был прилет, чихаубица, или чи что-то. Ну, все-таки тут точно неизвестно. Ну, прилетела, что-то хаубица, наверное, или крупные минимумы отримав раніння несовмісні з життям. Коли почалась війна, каже старша сестра загиблого Алла Сушицька, Андрій перевіз на Поділля усі родини, у батьків, сестер, племінників, а потім загинув. Андрій він призвався 18 липня, а загинув 15 листопада. Чотири місяці він прослужив, погиб під Білогоровкою, Луганська область. Визволяв. Він у нас був не військово зобов'язаний, на нього навіть був білий білет. Ми коли виїхали з Донеччини, він сказав, що ми сюди приїхали, треба боротися за наш мир, за наш спокій, за нашу країну, кажу, за вас, кажу, за батьків, за племінників. Каже, хто ж повинен йти? Він пішов, він такий відповідальний. На жаль, ця війна забирає найкращих. Алла каже, у мирному житті Андрій любив майструвати з деревини. У нас племінники, троє племінників, і завжди з ними щось вирізав. Хлопці колись, прийшли і кажуть, дядя Андрій, нам треба зробити якусь біту там, для чого-то. А він каже, добре, каже, давайте, то вистругав, там щось зробив, то мачети вони робили, ну, вони ще маленькі були і грались. Поховали героя на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.